איך אני ממחישה עכשיו מה המוצר הזה עושה? זה... זק, רפה למען השאר... מושלם. תתכוננו לקאסט של החיים שלכם. לא עברת יותר מדי זמן מההשקה של השמפור, ובאופן מהיר יחסית, קיבלתי אישור של שד הבריאות על מוצר נוסף. הייתי יודעת שזה הולך להיות קודם, זה היה מושק ביחד, אבל זה תמיד מגיע באופן מאוד מאוד מפתיע. בגלל שכמה הנסייניות של המוצר הזה כבר ממש דחקו בי להשיק אותו כי נגמר להם החומר. <חומר> איפה הוא חומר? איפה הוא חומר? אז החלטתי להשיק עכשיו. קרל סטרונג הוא קצת נראה אחרת, בעיצוב קצת יותר מתוחכם. קרל סטרונג הוא ג'ל חזק לייצוב טלטלים. רגע, אבל יש לך כבר ג'ל, לא? כן, והסיבה שיש פה עוד אחד, היא שלכל מטולטלת מתאים משהו אחר. הגיוני, לא? אנחנו כולנו אמנם מטולטלות, אבל אנחנו שנות כל אחת אוהבת מראה אחר, כל אחת אוהבת משהו אחר, לכל אחת מתאים משהו אחר, ולכן הגיוני מאוד שהמוצרים יתאפרו לנו. לילה המוצרים שלי מייק יליווי ממשיך להתפתח, אני לא גדולה, אבל באמצעות הרווחים שנוצרים לחברה הזאת, אני משקיעה בחזרה ומייצרת מוצרים נוספים שיוכלו להתאים לעוד מטולטלות. אז חשוב להבהיר קודם כל, המטרה היא לא שתשתמשו בכמה סוגי ג'לים, לא, מספיק אחד. באמת, מספיק אחד. המטרה היא שתמצאו את מה שעובד לכן הכי טוב. אז איך יודעים מה מתאים טוב לשיער שלי? שלי? שלך? שלך? איך יודעים מה הכי מתאים? אותו מוצר יכול לעשות את אותה פעולה על השיער שלי ועל השיער שלך, אבל יכול להיות שאת לא טובית את הוצאה הזאת ואני דווקא זה כשזה ולהפך, כמובן. לכל אחת מיתנו יש שאיפות אחרות, לא כולנו רוצים את הטלטלים אחים מוגדרים, אחים מעוצבים, כל אחד מחפשת משהו אחר, ולכן כשאת באה לבחור מוצר עבורך, לא מספיק לשאול אם המוצר יתאים לשיער שלך, אלא את חייבת להגדיר גם את המטרה שלך. וכאן מגיעה המטרה. אם המטרה שלך זה סופר מוגדרים שמחזיקים מעמד הרבה זמן, שמייצרים את הקרנץ' האידיאלי, אשר שוברים אותו אחר כך, באמצעות סקרנץ' או דקרנש מי שלא מכיר או מכירה, אין סרטון. אז קרל סטרונג הוא לחלוטין בשבילך. זה המוצר. הג'ל הזה ישמור על השיער שלך, מוגדר, מפוסר, הרבה הרבה הרבה מאוד זמן. ואם המטרה שלח היא טלטלים מוגדרים, אבל במראה טבעי יותר, רך יותר, עם חוזק שהוא חוזק אז... קרל מי וורלד הוא בשבילך. הפורמולה היא שונה לגמרי, פרום סקראץ' אין מה לחפש פה דמיון באיזושהי צורה, רק שתדעו שזה לגמרי חדש. כנאלה אגב לגבי כל שאר המוצרים שפיתחתי, כל אחד מהם מוצר מאפס. אף אחד מהם לא מתבסס על משהו אחר. אני יודעת שיהיו הרבה שישאלו במה אני משתמשת, במה אני. כאילו עד עכשיו אני מאוד כל הזמן הראיתי שיער, אם זה בסרטונים, אם זה בתמונות, אז במה, במה מה אני משתמשת? אז אור זה שאלה ממש ממש טובה. האמת היא שזה תלוי. לפעמים בא מראה שהוא יותר, ולפעמים אני רוצה יציבות על בשיער, ולפי זה אני בוחרת את שלי. שימו לב שאני אף פעם לא מבטרת על ג'ל, אף פעם. אני יכולה לפעמים לוותר על קרם, אבל לא על ג'ל. זה מה שמחזיק את הטלטלים ביחד, זה מה שמפסל אותם. וזה לדעתי מוצר חובה למי שלא חופפת כל יום. כמוני. אני חופפת פעם בכמה ולא נוגעת. לא אומרת, איבא, לא מחדשת חומרים. כלום. עוד כמה מילים על הוא מתאים לשיטת CG, בלי פראבנים, בלי סיליקונים, בלי סולפטים, וכו וכו וכו וכו. היצור هو כמובן כחול לבן, טבעוני לגמרי כמו כל שאר המוצרים, ללא אכזריות. ובונוס, הוא מכיל את המציאות אגוזים טבעיות. עשינו לו הריזה קצת שונה מהשאר, זה למעשה קצת סימן להמשכיות, כשחושבים על זה. אנחנו ממשיכות להתפתח כחברה, וזה כל כך מרגש אותי. חברה שבניתי במו ידיי. מספקת פה מקומות עבודה בארץ. אני לאטלת מעסיקה מטולטלות מהקבוצה בפייסבוק, ובזה משהו שהיו מספרים לי לפני כמה שנים לא הייתי מצליחה לחלום על זה אפילו. אז תודה שאתן ואתם, כאן איתי ואיתנו. אני משאירה לכם הפתעה קטנה בתיבת המידע, אל תפספסו אותה, ונתראה בסרטון